اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات. نحن هون حاليا موجودين في منطقة ريفا. بتعرفوا كتير في ناس بتقول انه مشاريع الفلل عندنا قليلة. السبب انه فعلا اساسا مشاريع الفلل باسطنبول قليلة يعني ما في كتير كثير مشاريع فيها فلل. فهون صار في عندنا فرصة نادرة نحسن نصور مشروع ونضمه لشبكة مشاريع تي دي اي بأسعار حصرية ودائما حصرية من خلال تركيا شقة الاحلام تي دي اي. هذا المشروع موجود في منطقة اسمها ريفا. ياللي يعني جاي على اسطنبول ممكن يعرف انه هي ريفا موجوده في القسم آه الاسيوي وبالقسم الاسيوي في منطقه كثير خضره يقال عنها آه ريفا هي طبعا منطقه حتى في لها ساحل اسمه ريفا ساحل المشروع هذا بيبعد عن الساحل حوالي عن بلاج ريفا 3.6 كيلومتر مثل ما شفت حاليا عن طريق الجي بي اس المشروع هذا حلو ونحن اليوم بدنا نحكي عن الماكيت تبع المشروع وبعدين بدنا نعمل فيديو ثاني نحكي فيه عن الفيلا النموذجية وبعدين نعمل كمان فيديو مقابل نعمل فيديو كمان خريطة فهذا كل بدكم تكون تلاقوهم موجودين بالروابط أسفل هذا الفيديو أسعار هذا المشروع إذا حدا بده راسا يطلع على الأسعار ممكن يلاقيه كمان بالرابط أسفل الفيديو مشان ياخد فكرة أن هذا المشروع ممكن يكون مناسب لميزانيته أو لا انا من وجهه نظر شخصيه المشروع بالنسبه كمشروع فيلل واحد من ارخص المشاريع الفلل يعني ممكن تكون متوفره لحد الان عند تي دي اي ان انتم بتعرفوا ان احنا بنشتغل على مستوى كواليتي معين فبحب لكم مثل مقدمه كل فيديو فوتوا على اليوتيوب وابحثوا عن تركيا شقه الأحلام كاميران واضغطوا على اشتراك وجرس عشان تصلكم اشعارات الفيديوهات الجديده وتشوفوا الفيديوهات السابقه بعد المقدمه بنبلش بهذا الماكيت الضخم جدا نحن في عندنا شراكه بين شركتين املك كنوت ويلماز إنشات يلماز إنشات شركه كثير كبيره من عام 1970 73 هيك شيء عندها مشاريع كثير بدنا نحط لكم السي في تبع شركه الانشاءات كمان عشان تاخذوا فكره عنه املك كنوت طبعا معروفه هي للدوله فالغالبا بهيك حالات الدوله بيكون عندها مثلا الارض فبتتفق مع شركه خاصه بحيث تعمل لها المشروع على هيدا الارض فهيدا الارض بتكون للدوله شركه الانشاءات بتاخذ قسم من الارباح اللي موجود ضمن هذا المشروع فكل المشاريع اللي بيكون فيه شراكه بين الدوله والقطاع الخاص بيكون غالبا بهذا الشكل هذا المشروع فيه شغلات كثير كثير مميزه وفعلا بتخلي الواحد يقول لحاله انه شلون خطر على بالهم يعملوا كل هالقصص ويضيفوا كل هالشغلات هي المنطقه بشكل عام مبدئيا هي منطقه فيلل، حتى ناخذ فكره اكثر عن المنطقه ممكن انه آه نعمل آه مثلا تشوفوا الخريطه الجويه والخريطه الارضيه تبعنا فممكن تاخذوا فكره منيحه عن المنطقه آه شو وضعها شو في حواليها هي بس هي المنطقه طبيعيه والمنطقه كلها فلل آه لكن هي ما بعيده كثير عن مركز المدينه يعني ممكن خلال نص ساعه او هيك شيء اساسا بتشوفوا هذا الامر بالخريطه الجويه ممكن نوصل لحتى آه الجسر الثالث تبع يلي يعني بينقلنا مثلا القسم الاوروبي فبناخذ فكره كمان عن الماكيت نفسه، القسم الاول تبع الماكيت موجود هون، مساحه الارض هي مليون و وخمسين متر. الارض هي مي بس اللي هون، شايفين هذا الشجر اللي هونيك؟ هذا كمان من ارض المشروع، يعني هيدا مليون و وخمسين متر موجوده ضمن المساحه هيدي كلياتها بسناء هذا القسم وهذا القسم. فهي المساحه هون هي أه شو اسمه؟ اغلب الماكيتات بحطوا شجر مشان الزينه، لكن لا هون الشجر موجود يعني حاليا انا عم بطلع قدامي وراء هذا الماكيت عم بشوف الانشاءات عشوف هذا الشجر موجود فهذا امر رائع، القسم الاول بدهم يعملوه هون، والقسم الثاني بده يكون هون، والقسم الثالث بده يكون قسم من هذا المكان اللي فيه شجر مثل ما احنا واما الشجر نفسه بده يتم موجود، يعني هن بده يخلوا ضمن المشروع اللي قدموه للبلديه شركه يماز انه بده يخلوا المساحات الخضراء موجوده وبدهم يصير فيها مثل ممرات مشاة، اماكن للنزهه، اماكن خاصه بسكان المشروع، مو بس هيك. خلونا نشوف كمان شغله ثانيه بالمشروع. القسم الاول هون انتم شايفين شلون كله بنزل بنزول، يعني في تدرج، في ميول لتحت، وبس وصلنا لتحت في مثل وادي وبعدين بنصير نطلع على الجبل، هذا الجبل كلياته خضر ف يعني يلي موجوده فوق على التله اغلبهم عم بيكونوا فلل مستقله يعني كل فيلا لها مسبحه بهذا الشكل الفيلا لما بينزلوا لتحت بصير في عندنا بقى خيارات اخرى مثلا بصير في عندنا فلل مزدوجه بصير في عندنا فلل ثلاثيه فلل رباعيه اربع فلل جنب بعض اكثر شيء انا شفته هون هو موجود هو اربع فلل جنب بعض مثلا هون بالقسم الثاني بنشوف انه في الفلل مستقلة اكثر يعني في عليها طلب كبير بالظاهر ف... في حتى لتحت في فلل مستقله والقسم الثاني كمان بكمل هيك الثالث لحد الان لسه مخططاته ما هي جاهزه سلام من شيبا هستم از پروژه رزیدانس پوینت مدت زیادیه که با شرکت تی دی ای مشغول به کار هستیم و فروش بسیار فوق العاده با این شرکت داشتیم امیدواریم که در ادامه راه فروش های بیشتری داشته باشیم مجموع الفلل الكليات هن 1400 فيلا. في 509 بالقسم الاول وفي 198 بالقسم الثاني والباقي موجود في القسم الثالث حوالي 690 فيلا او هيك شيء فكمان من الشغلات يعني مهمه اللي لازم نعرفها بالمشروع انا اذا سكنت هون بالمنطقه راح يكون هذا الموضوع مناسب لي انا عندي ولادي عندهم مدرسه المنطقه ما فيها كثير حركه المنطقه طبيعيه ايه بس انا ممكن صيف لا انا بدي ما اصيف انا بدي اعيش انا بدي يكون في عندي حياه فلذلك المشروع هون بيقدم ميزة كتير حلوة انه فيه جامع يعني الجامع هذا موجود لكل المجمع خاص بالمجمع فيه كمان مدرسة مدرسة للدولة ومدرسة خاصة المدرسة الخاصة فيها ابتدائي وأول وثاني يعني وأول وأعدادي وثانوي والمدرسة الخاصة والدولة كمان فيها نفس الأمر نشوف في يعني عندنا مساحة مائية كتير كبيرة هاي المساحة المائية هي 25000 متر مربع منلاحظ أنه موجودة هون هاي المنطقة ما هي مخصصة للسباع، هي منطقة مشان الواحد مثل إنه يستجم جنبه يعني هي بحيرة موجودة داخل المشروع. جانب هيدي البحيرة في كمان محال تجارية حوالي 14 ألف متر موجودين، هذول المحال بده يكون فيه ماركات مثل مثلا كوفر، مثل ماركت مثل يعني فرن هيك قصص بيكونوا موجودين أو حتى بعض المحلات تبع الألبسة ممكن يكونوا موجودين هون، 14 ألف بنشوف هون انه في عندنا ملاعب كمان ملاعب آه تنس ملاعب كرة سلة بده يكون في كمان ملاعب كرة قدم بدهن حط آه وراهم بنشوف كمان هون في عندنا هي المساحة المائية الصغيرة هي بصراحة ما صغيرة كثير هي حوالي 4000 متر بدها تكون هي مساحة للسباحة وبده يكون فيها كمان آه رمل أبيض وبده يكون المياه فيها فيها مواد معينة مشان تخليها آه معقمة يعني إذا حدا منك مثلا منكم إجى على آه مدينة مائية باسطنبول بشوف انه هذا الشيء منتشر او بعض المدن المائية الموجودة في دول ثانية انه ممكن تلاقي انه في شاطئ اصطناعي، يعني هذا هون عاملين تقريبا شاطئ اصطناعي بهذا الشكل موجود هون كمان بيخدم كل المجمع. بنرجع على القسم الثاني اللي هو هونيك ورا هذا المسبح بنشوف 15000 متر هي مساحات للزراعة. هيدك امر جدا ظريف وجدا حلو موجود بهذا المشروع، شو هي المساحات؟ اللي عنده فيلا هون مثلا بيقول انا ساكن بمكان فيه طبيعة، فيه غابات خضراء، فيه كذا، فأنا بدي مثلاً أحس كمان أنه أنا أكلي عضوي أكلي طبيعي فشو ممكن يعمل ممكن بكل بساطة يروح عند إدارة المجمع ويستأجر بمبلغ رمزي مثل قطعة أرض صغيرة بهيدي يعني مثل مزرعة صغيرة هاي المزرعة بصير بيزرع فيها مثلاً الخيار الخس البنادورة هالشغلات بيروح بيقطف وبيأخذ على بيته وبيطبخ يعني هيك بيكون حياته تماماً في مكان قد ما فيهم بيكون فيه صحة يعني جيدة، يعني أنت عايش تقريبا ضمن غابة، مساحة ممكن تعتبر جيدة جدا، ما في زحمة سيارات، يعني ما في دخنة سيارات، وقسم كبير من الطعام تبعك عم بيكون أو الخضروات تبعك عم بتكون مزروعة، أنت عم تزرعها بنفسك، فهذا الأمر كثير كثير بيعطي ميزة بالذات للأشخاص اللي عم بتدور مثل ما قلنا على حياة صحية، إنه في أشخاص بتقول أنا بدي مزرعة مثلا، مزرعة طيب المزرعة أنا اخذ مزرعه بدها تكون بمكان نائي، بده يكون فيها حراسه؟ لا، طيب بجيب حارس، طيب حتى لو كان المكان مو وحش، ما في جنبك ماركت، الاولاد شلون بده على المدرسه؟ أه طيب ممكن اللي بنى المزرعه تكون كواليتي تبعها تعبانه اذا انت اخذت اعاده بيع، طيب انت تبني مزرعه كمان بكواليتي فاخر بدك تبيعها بعدين ممكن ما تلاقي في عليه طلب. أه هون الموضوع مختلف، هون مجمع سكني بكواليتي كتير فاخر اضافه انه فيك تعيش حياه طبيعيه بالكامل، يعني بتحسن انك مثل ما قلت تزرع وتاكل بتحسن تروح على الجامع من نفس المجمع بتحسن تبعت اولادك على المدرسه من نفس المجمع بدون ما يطلعوا بتحسن تطلع بهي المساحه الغابات الموجوده فوق ضخمه جدا يعني هي حوالي 207 ألف متر مربع هي المساحه تخيل انه انت بتحسن تطلع تتمشى فيها والمكان محمي ممكن حتى تبعت الاولاد او او اي حدا تتركهم بهذا المجمع بحس حاله فعلا عايش بغابه بمكان امين وفيه جميع مستلزمات الحياه الغابه هي بده يعملوا هن فيها مدرجات بدو يعملوا فيها اماكن لقياده الدراجه بدو يعملوا فيها اماكن للركض اماكن للمشي ممكن الواحد يستفيد منها اضافه كمان ل المساحات الخضراء يلي موجوده هون داخل المجمع نفسه بتلاقيها مثلا بهذا المكان هون في مثل مساحات مائيه وفي مثل حدائق موجوده داخل المجمع مثل كل صف مثلا بهذا الاتجاه ونحن نازلين تحت من تحت كمان في بارك الانا هيدا بنشوفها موجوده ألف متر كمان هون الشجر هذا موجود يعني هذا عم يشتغلوا هذا الشجر هو موزع بهذا الشكل استفادوا من ميول الارض في بعض البارك الباركات الصغيره مثل حديقه اطفال هون حديقه اطفال هون كذا موجود النادي الرياضي والميزات الثانيه ممكن تكون موجوده في المجمعات كفاسيلتيز مثل سبورت صالون مثلا ااا آه ساونا هالشغلات هي بتلاقوها كمان موجوده خلف هذا آه المسبح فالموضوع بصراحه كثير كثير كثير بشد يعني انا كثير عجبني تقييمنا نحن لهذا المشروع آه بتلاقوه ان شاء الله في الشقه النموذجيه منقيمنكم كمان بكون درسنا كل الموضوع عرفنا انه المساحات شلون توزيع الغرف شلون آه الكواليتي تبع التصطيب كيف فهذا الموضوع نحن كمان بنوضحه بالتقييم تبع الشقه النموذجيه بتشوفوا رابطه كمان موجود اسفل الفيديو فهذا كان تقريبا اغلب الشغلات الموجوده عن المشروع خلونا ناخذ فكره كمان عن النماذج اللي عملوها هن عملوا اكثر من نماذج مقطع من فوق ناخذ عنهم فكره مثل مثلا هاد اللي نحن رح نشوفه بهذا النموذج مثلا هذا عباره عن اه ثلاث فلل متلاصقه، فبنحسن ناخذ فكره من هون انه شلون هو موضوع المساحات الخضراء، في بعض الفلل بيكون مساحات الخضراء عندهم كبيره، في بعض الفلل بتكون صغيره، مثل هي بالنص مثلا المساحه الخضراء في عنده صغيره، اما هي كبيره، هيدي بتيجي اصغر من هذيك الكبيره بس لكن اكبر من هيدي الصغيره، وفي كلهم لهم مساحات خضراء من وراه، وفي كمان فيهم اماكن حتى الواحد يحسن اذا بده يزرع شيء، يعني مخصصوا اماكن كمان صغيره للزراعة، الفيلل ممكن توصل مساحة الحدائق فيهم لأكثر من 400 متر، ممكن تكون طبعاً أقل من 100 وشوي متر، بتفرق حسب الفيلا، شوفوا معي كمان كل فيلا إلا مدخلها، يعني مثل هدول مثلاً ثلاثة متصلات، هيدا مدخلة هون الأوتو بارك تحت بصف السيارة، كل شخص بصف سيارته بمكانه، وبعدين مثلاً اللي ساكن بالفيلا بالنص له درج لحاله بيطلعوا للفيلا، اللي ساكن بالفيلا اللي هون اللي درجة له درج لحاله بيطلعوا لفوق، واللي ساكن هون كمان له درج لحاله بيطلعوا لهو لفوق وفي فرق كمان مثل ما شفنا بالارتفاع فهذا الفرق بيخلي كمان يكون في مثل مكان ثاني يكون فيه حديقه علويه من وراء هذا الشيء بيرجع طبعا لتصميم الفيلا مثلا شوفوا معي هي الفيلا المستقله هي الفيلا المستقله قلنا بيجي فيها مسبح فالمساحته بتجي اكبر حديقتها بتجي كبيره مثل ما كنتم شايفين ولا مكان للسباحه وطبعا هذول نحن شايفين سقفين لاني المبنى نفسه هو عباره عن قسم اعلى من قسم هذا السبب وله حديقه كبيره من وراء فأغلب اغلب الفيلا المستقله بيكون حديقتهم كبيره بنجي لهون كمان بنشوف مثل هيدا الفيلا هيدا الفيلا مثلا هي عباره عن فيلتين متلاصقات كل وحده منهم لها حديقه وورا موجود الاوتوبارك يعني هذا الاوتوبارك تبعهم تبع هي السيارات موجود من وراء بنشوف هون كمان مثلا نموذج تاني من الفلل هذول الفلل اللي يعني هن فيلتين موجودين هون وهدول الفيلل اللي هن فيلتين تنيناتهم اه لهم اوتو باركون اللي موجود اه تحت القسم هذا فهون شايفين مثلا يلي ساكن هون بصف سيارته هون تح هون تحت هذا تحت المبنى وبمشي هون بيدخل للمدخل اما اللي ساكن هون بصف سيارته بيطلع على الدرج بيدخل على هذا المدخل فهذا كان تقريبا كل شيء عن الفيلل حاولنا أدم فينا أنه نختصر بهذا الماكيت وحطينا فيديو الماكيت لحاله مشان يكون عندكم فكرة أوسع عن المشروع شفنا أنه فيه مسجد ومدارس شفنا فيه كذا المشروع لا يخلو من العيوب يعني مثلا واحدة من الشغلات اللي أنا شفتها ممكن تكون مزعجة إنه الشخص إذا بده يشتري فيلا بده يشتري فيلا تكون نا يعني غير كاملة تجي كاملة يعني طبعاً بالكامل لكن هو بيعود إذا بده يعمل لها ديكور أو يعمل لها فرش فبتعاقد مثلاً مع شركة الإنشاءات نفسها تسلموا إياها بالطريقة اللي نحن بنصور فيها الشقة النموذجية أو بيتعاقد مع تي دي ايم شان تعملوا فيها الديكور لكن كمجمع كحدائق ككذا بيكون جاهز إذن ليش عملوا هذا الشيء بشكل عام بالمشروع ليش عم نا تمام مثل ما بقولوا بالتركي نا يعني غير كاملة ليش بيسلموا بهذا الشكل لاني بالذات اصحاب الفلل او يلي بيشتروا فيلا بتكون عندهم ازواق مختلفه من ناحيه الانواع الباركيه نوع التدفئه نوع المكيف في اشخاص ممكن مشان تمديدات معينه او مشان لون معين يبطل يشتري الفيلا لاني غالبا بيشتري الفيلا بيكون عنده نوع ما حساسيه من ناحيه الالوان والازواق وكذا كل شخص له ذوق فلذلك انه عفوا الموضوع مفتوح وقت الواحد بيشتري الفيلا بيقولوا له اي طريقة بدك الدوكر فيها اي شكل بنبدم له عده نماذج تي دي اي كمان كشركه كشركه نحن عندنا كمان قسم ديكور ممكن اقدم مجموعه نماذج وانت بتختار من بيناتهم النموذج المناسب بتقول انا هذا النموذج عجبني بهذا الشكل بهذا التصطيب بهذا الديكور وقت بصير تسليم المشروع تستلم الفيلا بنفس الطريقه فبرجع باكد انه هذا كان كل شيء عن المشروع بدكم تشوفوا كمان مثل ما قلنا خريطه تفصيليه للمكان بدكم تشوفوا كمان فيديو عن الفيلا النموذجيه نفسها يلي يعني بنصوره ونحاول ننقد الامور الموجوده فيها هذا كمان كله رح تشوفوه بروابط موجوده اسفل الفيديو اذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو يوم العرض فمعناته الروابط هاي لسه ما اشتغلت او لسه ما انحطيت فهذا كان كل شيء عن المشروع بتمنى يكون عجبكم تعليقاتكم بخصوص هذا المشروع كثير كثير بتمنى نحن كتي دي حتى نعرف كمان اذا في مشروع نحن بدنا نعمله شو نعمل اذا كان في افكار معينه ممكن نضيفها نحن لمشروع من شبكه مشاريع تي دي اي شو شو تكون او اذا كان في بعض الملاحظات الثانيه ممكن حتى نستفيد منها وبيسعدنا نسمعها منكم اسعار هذا المشروع مثل ما هي موجوده برابط اسفل الفيديو وشكرا كثير لما متابعتكم ومثل ما بقولكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع وكاش المشروع وتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمة الله